واخر يقول هل اهل الجنه أيوة يتزاورون ويرى الصديق صديقه كلما اراد ذلك؟ اذا كان يتزاوروا فيها ولهم فيها آيات النعيم والشرور والحفظ. الله وإياكم وباقي بيقول إذا كانوا يتزاورون فأتمنى على الله سبحانه وتعالى أن أراك في كل خميس. اللهم آمين اللهم آمين اللهم